Переїхалися по проспекту Соборному до Дубового Гаю, а звіти рушили прибережну магістраллю, де й фінішували на нижньому майданчику каскаду фонтанів. Загалом велосипедисти переїхали 12 кілометрів. За підрахунками організаторів заходу, у ньому взяло участь більше двох тисяч людей. Мета «Велодня-2021» у Запоріжжі – показати, що у місті потрібно розвивати велоінфраструктуру, каже співорганізаторка «Велодня» Ганна Дворна. Десь тих, хто, можливо, хотів до нас доїхати і буде підтримувати нас у соціальних мережах. ми хочемо показати, скільки тих, хто потребує розвитку велосипедної інфраструктури у Запоріжжі. У нас є діюча програма розвитку велосипедної інфраструктури, і в ній є кошти на проектування певних відрізків велосипедної інфраструктури у Запоріжжі по прибережній майстралі, стану на зараз, і готова концепція розвитку велосипедної інфраструктури, і я з Ми, власне очікуємо на те, що депутатський корпус сьогодні в першу чергу і профільні структури побачать і згадають про те, що програма розвитку велосипедної інфраструктури має наповнюватися не лише з містами, але й фінансово, і будівництво, і проектування має відбуватися вчасно. Я підтримую все це Я підтримую весь цей рух. Мені подобається їздити на велосипеді, я хочу, щоб інфра Структура велосипедна розвивалася в нашому місті. По перше, проблеми у Запоріжжі з водіями. Не всі вони дотримуються правил дорожнього руху. Полюбляю кататися на велосипеді. На хортиці дуже погані дороги, водії не пропускають, тротуари де ж проїхати неможливо. Мабуть, це повинна робити городська влада, яка робить якісь там кроки, але це кроки дитини, дуже маленькі. Приймаю участь кожного року, починаючи з 2012 року. І хочу сказати, що в цьому році найжахливіша організація вела дню. Поліція Взагалі не контролює цей процес, так, багато виїжджає з перекрестів машин, всі сваряться, такі, трохи псуються настрій.